شہزادی الماروف فراح خان کی برکن کمیونٹی کے پرس کو خاتون ابل کے قریبی دوست ہونے کی حیثیت سے کرپشن کے الزامات کی وجہ سے بڑی توجہ حاصل ہوئی ہے لیکن ان کی جانب سے پورش کار کی خریداری کے معاملے پر عوام کی نظر اب تک نہیں پڑی ہے یہ گاڑی انہوں نے نو کروڑ روپے میں بک کرائی تھی ہر طرف گورنر پنجاب چوہدری سرور اور ان کے بعد پنجاب کے سابق سینئر وزیر علیم خان کی جانب سے حال ہی میں انکشاف کیا گیا تھا کہ صوبے چلانے والی اصل شخصیت فراح خان تھی. اور وہ اربوں روپے مالیت کے معاہدے کراتی تھی اس واقعے کے بعد سے وزیر عمران خان کی اہلیہ کی انتہائی قریبی دوست فرح کے سوشل میڈیا اور سیاسی ڈرائنگ رومز میں بڑے چرچے ہو رہے ہیں پیر سے لے کر اب تک فرح خان کا برکن کمیونٹی کے پرس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں خبروں میں اس کی مالیت نبے ہزار ڈالرز بتائی گئی ہے چارٹر تیاری میں فراح خان کے ساتھ اس پرس کی موجودگی کی تصویریں انٹرنیٹ پر موجود ہیں یہ پرس مہنگی فرانسیسی کمپنی ہمز کا تیار کردہ ہے اور صرف آرڈر پر ہی تیار کیا جاتا ہے ایسا نہیں کہ کسی دکان میں جا کر آپ یہ پرس خرید لیں بلکہ اس پرس کی خریداری کے لیے کئی ماہ قبل آرڈر دینا ہوتا ہے فارح خان کی مہنگی ترین چیزوں میں دلچسپی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مہنگی لکشری کار پورش کی خریداری بھی کی ہے اور اسے پاکستانی ڈیلر کے ذریعے بک کرایا گیا اور پیش کی رقم یعنی کہ ایڈوانس کے طور پر تین کروڑ تیس لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں مارچ دو اکیس میں جب انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے اس وقت انہوں نے اس گاڑی کا ذکر گوشواروں میں کیا تھا لیکن سینٹ کا الیکشن لڑنے سے قبل ہی وہ اس سے دستبردار ہو گئی فرا خان کمپنی کے ڈیلر کے خلاف دو میں شکایت درج کرانے والے افراد میں شامل تھی. پیش کی رقم ادا کرنے کے باوجود گاڑی بک کرنے والوں کو ڈیلیوری نہیں ملی ان میں سے ایک شکایت گزارنے ناب میں بھی شکایت درج کرائی تھی اس وقت پورش پاکستان کے چیف ایگزیکٹ آفیسر نے واضح کیا تھا کہ انہوں نے کمپنی ای جی کی طرف سے پیش کی رقم وصول کی تھی اور کمپنی نے ہی وقت پر گاڑیوں کی ڈیلیوری دینے سے انکار کیا ہے یہ واضح نہیں کہ طرح کو یہ گاڑی ملی یا نہیں سینٹ الیکشن کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں فرحان نے ایک فلٹ کا بھی ذکر کیا ہے جو دبئی میں ہے اور شاید یہی وہ فلیٹ ہے جہاں رہنے کے لیے وہ گزشتہ ہفتے اتوار کو روانہ ہو گئی اثاثوں کے ڈکلیر میں فلیٹ کی مالیت سولہ لاکھ روپے بتائی گئی ہے ان کے پاس چکری مجوزہ رنگ روڈ کے قریب میں زرعی زمین بھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جات میں ڈی ایچ اے لاہور میں چھ جائیدادیں اور بحریہ ٹاؤن میں تین جائیدادوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے شوہر کے پاس برطانیہ میں قائم ایک کمپنی گولڈ اسٹار یورو بھی ہے جو انہوں نے مئی بیس میں خریدی معلومات کے مطابق فرحہ انیس سو انہتر میں پیدا ہوئی تعلیمی لحاظ سے وہ ڈاکٹر ہیں اس کے دیگر ڈائریکٹرز میں اختر علی بندی ڈاکٹر عرفان احمد ملک اور نظر مرشد ہیں ان تمام افراد کو چودہ مئی 2020 بیس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا مندی اور مرشد پاکستان میں فزیشین ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عرفان برطانوی شہری ہیں اور گولڈ اسٹار کمپنی میں ڈائریکٹر لگنے کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں کئی کمپنیاں قائم کی ہیں اس سے قبل گولڈ اسٹار کمپنی برطانوی نجات پاکستانی شہریوں عمر الہی اور مقید فرقان الہی کی ملکیت تھی